بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحمة بكم أيها الإخوة في هذه الليلة ولدينا الكثير مما يجب أن نتحدث عنه ونؤكد لا نزال بحاجة لأن نؤكد أننا نبث مرتين في الأسبوع جلساتنا المباشرة مساء الإثنين الساعة 9 ومساء الخميس. ونؤكد كذلك أنه إذا دعت الحاجة لأمر عاجل نحن موجودون ونستطيع ان نبث سواء في الليل او في النهار او في اي وقت اخر. تحدث هذه الليله عن عده مواضيع اهمها تصريحات نتنياهو بان كل الدول العربيه معنا ما مع عدا قطر. هذا تصريح مهم الحقيقه وهو اول مره يكون فيه شبه تسميه للحكومه السعوديه حينما يقول كل الدول العربيه كان هناك حديث غير مباشر إن مصر والأردن والسعودية والإمارات تقف مع إسرائيل كحلف كتعاون حقيقي تعاون سياسي تعاون مادي تعاون استراتيجي تعاون أمني ضد حماس المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو أنه أن كل الدول العربية إلا معهم إلا قطر هذا كلام حقيقة يقول يقولون الحكومة السعودية عملا ميت لا والله يا اخي مو الحكومه السعوديه عامل ميت، حكم السعوديه اصلا شبه معلنه هذا الامر، اللي عامل ميت هم مشايخنا ومثقفينا الذين الذين لم يقولوا ولا كلمه لحد الان حسب علمي يمكن ربما فاتني انا، لم لم تقل ولا كلمه من من المشايخ المعتبرين التي فيها براءه الذمة في تحميل نظام على سعود المسؤوليه في انه يقف مع النظام الصهيوني ضد حماس، ضد اخواننا في غزه. اما أما النظام السعودي فهما يعني ما لم يبقى إلا أن يعلم بنفسه وإلا هو وقف مع النظام المصري بقوة في إقفال رفح حمل حماس المسؤولية عدة مرات سمح, سمح للإعلاميين بالهجوم على الهجوم على غزة وتحميلها المسؤولية والتهكم بحماس بل وربما حتى تحريض إسرائيل على ضرب غزة أصدر الملك. كلمته التي هاجم فيها بين قوسين الارهابيين ولم يتكلم هو بنفسه ولم يشير باي اشاره الى غزه وكانه لا توجد هناك مذبحه واما كلمه المكتوبه فحمل فيها الجهتين نفس المسؤوليه وكانه وكانه يعني ساقها حتى يحمل حماس المسؤوليه فاذا حينما نستمع الى تصريحات نتنياهو ونحن نستمع الى تسمية للنظام السعودي والإشكالية هنا ليست إشكالية النظام هي إشكالية هذا الطابور الطويل الجيش الضخم من المشايخ والمثقفين والإسلاميين والكتاب والمغردين الذين لم لم يقوم ولا واحد منهم ببراءة الذمة وقول كلمة حق في هذا النظام الذي يظاهر اليهود أن على الصهاينة على إخواننا في غزة. فإذا هذه النقطة الأولى النقطة الأولى أن سكوت النظام ليس المشكلة المشكلة هي سكوت المشايخ. النقطة الثانية أن هناك تفاصيل أخرى أكثر أن حينما كان السيسي في جدة كانت هناك إشاعة أن محمد بن زايد جاء وصل إلى جدة حتى يجتمع الثلاثة الملك والسيسي ومحمد بن زايد وأنهم كانت هناك كانت إشاعة الآن ثبتت كانت إشاعة أنهم اجتمعوا من أجل التآمر على غزة وأنه والله كيف يمكننا من جهة دعم إسرائيل ومن جهة أخرى خنق غزة وتبرير دخول مصري ولو إلى أطراف غزة هذا الكلام أكدته الآن مصادر الفلسطينية وما أدري كيف تسرب لهم المهم أكدوه و بطريقة نستطيع أن أن نثق فيها نحن فإذا الكلام هذا تحول من إشاعة إلى حقيقة أن هناك مؤامرة على غزة فيها تفاهم قوي مع الإسرائيليين بالعكس الإسرائيلي الإسرائيلي الآن الإسرائيلي الإسرائيليين الآن يكادون يعلنونها أنهم تعرضوا للغض شديد من دول عربية بعدم الموافقة على شروط حماس يعني كانوا, كانوا مستعدين للتوقيع على الاتفاق ولو ضغط السعودية والإمارات ومصر لوافقوا على شروط حماس يعني السعودية ومصر وعدوهم وعدوهم بدعم سياسي وعسكري ومالي مالي دعم مالي تصور الحكومة السعودية والإمارات تدفع تكاليف قتل أخواننا في غزة والعياذ بالله المهم هذا الذي حصل ومرة أخرى نقول خاصة بعد تأكد معلومات اجتماع جدة نحن كل مشايخنا ومثقفين أمام هذا الاختبار يعني أنا ماني عارف لماذا هذا الحماس لسل السيوف على شحذ الألسن والأقلام على التيارات الإسلامية التي تسمى متطرفة وسكوت كامل عن النظام السعودي يعني أنت عندك إذا كان عندك جماعات تقاتل وتذبح وتمارس بعض الأمور أمام أمام أمام الفيديو فعندك نظام يمارس حرب الإسلام باسم الإسلام بدون فيديو لكنك لك تستطيع أنت تدفت هذا الأمر عندك نظام يعتقل الألاف من المعتقلين ويعذبهم ويؤذبهم على رأسهم كبار المشايخ وكبار العلماء وكبار المصلحين في بلادنا فأنت ما هي, ما هي هذه القدرة الخرافية عندك أن تتحمل وتسكت على ما يصيب هؤلاء وتتحمس وتتسابق مع غيرك في تقبيح والهجوم على ما يمارسه هؤلاء هذا عن موضوع خيانة آل سعود في غزة وسكوت مشايخنا وعلماءنا عن هذا عن هذه القضية.